Vox 360. Все навсього два слова, але значень в цьому словопоєднанні величезна кількість. Ця консоль познайомила мене заново зі світом консольного геймінгу. Після стількох років гри на персональному комп'ютері було навіть страшно приближатися до консолей. Після всіх відео наших, наших техноблогерів блогерів та зарубіжних, після стількох років гри вдома на комп'ютері, не хотілося до цього йти. Але після гарних спогадів, проведених, проведених за такими консолями, як Денді та інші варіанти Nintendo, все ж спогади... Погоди були приємні в дитинстві, і за відсутністю можливостей до придбання персонального комп'ютера на місці, я все ж вирішив спробувати консольний геймінг. І моє ознайомлення зі світом консольних ігор, взагалі консольної тематики, почалося саме з Xbox 360. Всім привіт, дорогим гостям та шановним підписникам. З вами Валентин з каналу «Піратський геймінг». Що ж, цей відеок затягнувся на достатньо довгий час. Мені хотілося його все ж зробити раніше, але, з'язкожу тими обставинами, руки добралися тільки зараз. Винуватець цього відео перед вами. Це саме та консоль, яка мене привела до світу до оновленого світу консольного геймінгу. У моєму розумінні та в моїх останніх спогадах у мене були спогади тільки пов'язані з Денді, яку мені подарили колись Хресні, і Sego, яку мені теж подарили другі Хресні, але, на жаль, вона в мене слабко, слабко працювала і перегрівалася, і довелося, на жаль, позбутися. І більшу частину життя я все ж провів за перестаном комп'ютером, як і домінуюча кількість гравців в пострадянських країнах. Все, все ж як я опинився за кордоном, а на даний момент я зараз нахожусь в Польщі, вже майже третій рік, в мене, на жаль, немає такої великої можливості перевезти комп'ютер з нашої рівниники України сюди, або, або тут зібрати. Оно, навіть якщо я його зберу, то не буде забагато місця для того, щоб його десь поставити банально з монітором. Тому мій вибір все ж впав на консолі. Я все ж е, почав, почав гадати, яку консоль краще вибрати для початку. Очевидно, я не хотів брати консоль Доживаючого покоління, тобто Xbox One або PlayStation 4, тому що я вже розумів, це був 2020 рік. Я вже з цією консолі майже 2 роки, якраз в травні місяці я її 2 роки назад придбав. Все ж чому я її придбав на PlayStation 3? Тому що головним моїм критерієм стала одна річ. І цим винуватцем все ж став. Довгоочікуваний, дуже довгоочікуваний, але тим не менш улюблений всіма українцями Stalker 2, який був анонсований з виходом консолей Xbox Series S та Series X. І мій вибір все ж пав на консолі від зеленої сторони і Мені цікаво стало, з чого все починалося. Оскільки XBOX почала свою дорогу вже трошки пізніше, ніж фірма PlayStation. І XBOX Original вже був, був у всіх планах застарівший. Активно менше, до це добра ретро-консоль. Мені стало цікаво спробувати саме 360 XBOX. Розуміючи, що XBOX ONE не туди, не сюди, Хотілося побачити те, що було актуально на той час, на той час, коли ці консолі були популярні і їх більше всього зрівнювали з персональними комп'ютерами. Адже саме Xbox 360 на, виход, на, на момент виходу міг, міг з часом бути на рівні, а навіть часом, як випадку з Need for Speed Must Wanted, 2005 року взувати персональні комп'ютери. І все, що я можу сказати, що я є задоволений. Я є задоволений з того, що ця консоль принесла багато емоцій, що ця консоль, це ж подарувала той досвід, який, який допоміг мені зробити подальший вибір і продовжувати підтримувати бренд XBOX. Е, мені, звісно, теж подобаються товариші з, з, табору, з табору сині, з фірми PlayStation, так, але я розумію все ж, що за стільки часу поки що я сконцентруюсь на саме цих консолі. Все ж, 2023 рік це відео вже випустити під кінець 22, але тим не менше. Якраз на річницю придбання цієї консолі, приблизно, то хотілося б зробити певні такі підсумки та озвучити свої думки і враження. І хотілося б почати з самого Самого простого. Чи вона ще досі підтримується? Так, вона ну досі підтримується. На жаль, підписка Xbox Live World до восени, а саме якщо я не помиляюсь, до жовтня 2023 року вона ще була активна. Можна було отримувати ігри по цій підписці. Безкоштовні. І зараз вже, на жаль, ці ігри не роздаються. Але якщо матимете бажання, ще досі онлайн на ній працює. Саме з допомогою цієї консолі я Теж міг проводити свій час не тільки в іграх, але і в таких е ресурсах, які ми, ми всіма кожен користуємося як YouTube. Ну і для перегляду серіалів та фільмів теж я використовував Netflix. Так-так, на консолі 2005 року ще працює Netflix. Він тут був завезений приблизно, якщо не помиляюсь, 2012-13 рік. Тобто це не сама нова версія Netflix, але вона досі працює. І на тому попередньому житлі, де я жив разом дівчиною, я не міг. Я не міг переглядати звикле телебачення, бо в нашому помешканні, де ми були, було телебачення. Тобто був телевізор, але не було кабельного телебачення. І Xbox 360 міг використовуватися не тільки як спосіб до розважання. Але... Не, не тільки як спосіб до розважання для ігор, але і як для мультимедійної доброї системи, на якій теж можна було переждати фільми та серіали. І... навіть, навіть зараз можна так само активувати підписку Netflix і дивитися на цьому старичку. Щодо ігор, щодо ігор. За... за той час... Як я його придбав, пройшов, можна сказати, немало ігор, якийсь які, почав проходити, так і не закінчив. Все ж стопка над головою говорить про те, що я трошки хотів грати, але, на жаль, можливості такої не було. Зараз багато працюю, не завжди є можливість якось так відволіктись. Про це так само говорить активність на каналі, але потихеньку зараз закінчується весна, починається теж літо, буде трошки більше вільного часу, тому буду з вами виходити частіше на зв'язок. Стосовно ігор, безпосередньо в плані ігор є важливий безпосередній контакт гравця з ігровим процесом, який відбувається через геймпади. І при придбанні цієї консолі я його придбав саме з цим чорним геймпадом. Одразу мені здалося, що мені буде добре, щоб грати в гонки, бо я в більшості, якщо я грав на комп'ютері, то грав тільки в якісь гонки через геймпад. А, врешті, ігор, як і більшість гравців, грали з клавіатурою та мишкою. Але все ж, але все ж, з часом я звик. Я звик до того, я пройшов трилогію Crysis на геймпаді від 360 Xbox. Я пройшов третій Far Cry, четвертий почав, так і, так і не закінчив. Але все, все, що я можу сказати, що міф, міф був зруйнований. Тож, що на геймпаді незручно грати в шутери. Це насправді справа звички. Хто буде мати бажання дійсно пограти в якісь шутери, Call of Duty, Battlefield, Раджу вам не починати з онлайну. Пройдіть. Пройдіть кампанію. А бажано навіть на якомусь легкому рівні важкості, щоб не було зіпсутих емоцій. Все, що вам треба, до чого вам потрібно звикнути, незалежно, чи це PlayStation, чи це Xbox, це до цих тригерів. Ви одним будете рухатись, а другим будете відповідно цілитись. Тут цілитись, стріляти. Це насправді елементарно. І в якомусь в якомусь розумінні, навіть навіть більш інтуїтивно і швидше до цього звикаєш, ніж до клавіатури з мишкою. З часом, з часом е я теж зрозумів, що дуже великим плюсом є це використання акумуляторних батареїк. Тут можна використовувати як сам акумулятор, як самі батарейки, так і акумуляторні батарейки, які можна повторно заряджати. Тому... Тому це стало дуже приємним бонусом, те, що їм не треба кожен раз міняти геймпад, за винятком того, що є в них одна єдина проблема, це люфт оцих стіків. З часом від використання він трохи псується, його можна ремонтувати або купити інший геймпад. Нових геймпадів для цієї консолі важко знайти, китайську підробку я не хотів брати, тому вдалося мені знайти, теж оригінальний такий білий, такий гарний гімпад, який поставлявся теж з білими консолями. Ця консоль була як і в білому, в сірому, в чорному виконанні. У мене версія Slim. У мене версія Slim, яка була випущена, якщо я не помиляюсь, у 2011 році. Сама версія Slim, так звана 360S, вона була вона, вона початкувала свій вихід десь приблизно з 2008 року. Безпосередньо ця версія трошки відрізнялася від, звичайно, 360-го аркейд і решти Ягуар тим, що в них була покращена система охолодження і вони вже не страдали вони ж не страдали так званою проблемою кільця смерті червоного, так? І що ще я можу сказати? Тільки сказати, що ще ця консоль все до мене прийшла без HDMI-кабелю, хоча, на щастя, в ній є цей роз'єм, який я купував. очевидно, купував її бушною після іншого власника і прийшла вона до мене з таким стареньким DVI-кабелем. Він ще підходить для старих телевізорів, але в більшості простіше використовувати HDMI. І я з сусіда, де ми жили на попередньому житлі, позичав HDMI для того, щоб грати на цій консолі. З часом пізніше я вже придбав серію SS, і на даний момент просто у мене HDMI кабель є в телевізорі, і коли хочу, я включаю серію SS або 360. Все ж. Чи є, сенс, чи є сенс гри на 360-му, коли є нове покоління консолей? Все, що можна сказати, це так. Тому що не всі ігри ви можна запустити на Series S, відповідно, бо в неї немає маєте з Не всі ігри по зворотній сумісності, так звана Backward Compatibility, не всі ці ігри підтримуються теж Series X або One. Є певний список, який підтримується. Він є на сайті Microsoft І Деякі ігри все ж можна пограти тільки, виключно на Xbox Original, деякі на Xbox 360. З таким прикладом я теж зіткнувся. У мене є диск з Nathos Piton Underground 2, який виходив на Xbox Original так як і перша, так і друга частина. І ця гра працює на 360-му ісбоксі. Вона працює по зворотній сумісності, але underground перший, на жаль, не працює. Тому треба розуміти, які ігри можна брати на вторинному ринку. Все ж, на рахунок вторинного ринку це теж дуже хороша тема, враховуючи те, що з кожним роком потихеньку бібліотека починає підчищуватися та вимикатися. Це дуже хороший спосіб на те, щоб ви могли легально грати без так званого спірачування ігор. На каналі «Піратський геймінг» говорив про піратання. Ну, так воно є. Все ж, мені стало приємно та цікаво грати в ліцензійні ігри. Я розумів, що як і більшість людей, які грали на комп'ютерах, що ми дійсно, на жаль, цей ринок потихеньку обнижували, як сказати, притискали, не давали йому розвиватися тим, що ми дійсно скачували ігри торрентом. Я одобрюю на даний момент ігри скачування торрентом тільки в той момент, коли вже у вас була Наприклад, ця гра е, куплена в якомусь іншому вигляді. І або у вас цей диск зіпсувся, але ви його попередньо купили, або, як у мене, наприклад, коли не всі ігри є перекладені е, на польську чи російську мову. Е, і, наприклад, так, як і було, стрілогію BioShock. Трилогію «Біошок» я в майбутньому теж придбаю. Обов'язково, як підтяну свій англійський, то і перепройду, але все ж, все ж перекладу на російську чи польську мову немає на цій концерні. Про що ще я хотів сказати? Про те, що дійсно, коли в тебе є можливість Придбати цей диск це трошки більше відчуття. Хтось скаже, що лахміття, що краще купляти в цифровому вигляді ігри. Я з вами погоджусь, так, це менше місця в домі, але все ж, коли ти можеш щось потримати своїми руками, почути цей приємний звук. Цей приємний звук відмикання та замикання дисководу. В цьому є якийсь свій шарм. І... Що я хотів сказати? Про те, що бібліотека все ж е, доволі велика. Доволі велика і... Е, більше скаже, чи я використовую прошитий Xbox. Так! Я, я використовую непрошитий Xbox 360. Від мене не займаний. І суть в тому, що... Перепрошивка і так звані всі фрібути, ще щось. Це цікаво, так, це б мені набагато більше заощадило б грошей та, можна навіть, часом нервів. Але все ж я б хотів би бути чесний з самим собою. І в можливостях, де я можу придбати гру, я це роблю. Коли ні, я чекаю, коли будуть якісь знижки. Треба підтримувати тих розробників ігор, які вас радують. Для того, щоб ви могли розуміти, за що ви будете далі платити. Якщо, ви, якщо вам якась гра сподобалася, відповідно підтримайте роботодавця, роботодавця-розробника, який цю гру створив, він, він вам подарив емоції. Якщо не можете по повній сумі, чекайте на знижки. Але в будь-якому випадку, в будь-якому випадку, я розумію, що стільки років пірачування ігор було не зовсім, не зовсім до кінця виправдане. Раніше теж купували ігри, десь ліцензії, десь піратські версії на комп'ютері. Там не було такої можливості перевір, жорсткої перевірки, так як на консолі. На консолі, якщо у вас консоль не прошита, чи то буде PlayStation 3 чи Xbox 360, якщо вона не прошита і ви купите неліцензійною версією гри, вона у вас не запуститься. Ліцензія на консолях є дуже важлива. І на вторинному ринку я купив немало дисків. Так само у мене були ігри, які роздавалися по підписці Xbox Live Gold. І теж я використовував як спосіб дограння ігор, які, на жаль, немає можливості або придбати, або щоб не псувати консоль, я використовував так звані домашні акаунти. На ресурсах Facebook та у ВКонтакті, якщо що, я вже його не використовую, це було тільки для, ціль, для цілі ознайомлення. На групах Facebook та ВКонтакті є групи, групи фанатів Xbox, які в свою чергу так само не хочуть перепрошувати свою консоль, але натомість вони діляться аккаунтами. Людина, яка, наприклад, не сильно вже хоче грати, але в неї є чимала бібліотека ігор, вона дає в свій доступ аккаунт з паролем та почтою, на який ви можете зайти та скачати на свою консоль ту гру. Акаунти такі красти не можна, це роблять тільки Найгірші люди. Не хочу виражатися, але по-іншому не можна сказати. Це теж є не зовсім заборонений і не зовсім легальний спосіб, тому люди все ж таким способом обмінюються іграми, і це добра можливість на такій старій консолі теж пограти в ту гру, яку ви не можете фізично купити. Тому деякі ігри можна таким способом скачувати, проходити, тобто ви скачати ту гру на свою консоль під час входу ви виходите з того аккаунту з якого ви скачали ту гру способом від... від відключення інтернету ну і потім входите на свій аккаунт і таким способом ви трошки обманюєте систему тим що гра гадає та, та сервер, що ви цю гру придбали можете в неї грати тому в правилах це не є, є заборонене, але якщо ви зайдете в цю гру не під своїм аккаунтом, тоді вона у вас не запуститься. Тому обмеження в цілком є, але і заборони на, на це якоїсь такої критичної немає. Є тільки заборона на передачу свого аккаунта третім лицям. Тому це небезпечно, тому я вам цього не раджу. Якщо вже ви хочете познайомитися з цією консолю ближче, то беріть ті ігри, які є в вашому доступі. І Деякі ігри я замовляв теж з України, які тут не місно в Польщі. Бо вторинний ринок теж цікавий тим, що ціна, як з автомобілями, може бути різна. На ту саму гру може бути ціна адекватна і неадекватна. Навіть е не звертаючи увагу на стан диска гри. Наприклад, Need for Speed Wanted, 2005 року, який я купував то я його, якщо не помиляюсь, купив за 120 злотих. Це в гривнях біля... Тоді по тому курсу було близько 800-850 гривень. Тож тобто скажете, що здорів, мостувати ти Але все ж... Погодьтесь що гра була добра. На свій час гра була добра і... Все ж хотілося мати в себе і в колекції, і як на пам'ять. І... Хтось ставить таку ціну, хтось з часом ставить ціну за 200 злотих, це близько півтори гривень. Тому е, на таких ринках цікаво, цікаво теж з людьми поспілкуватися, подоргуватися. Це якась своя атмосфера. Що ж, е, на секундку, на секундку можна тільки сказати те, що окрім, окрім, Кабелю, кабелю ще я купував заміну диску. У мене був диск на 120 ГБ. Як виявилося, на жаль, він виявився не оригінальний, бо на ньому не було наліпки Microsoft. І через це деякі ігри могли погано працювати. Як я перевірив на сайті Microsoft, ця консоль Спочатку мала продаватися з диском на 250 ГБ. Не знаю, що був в поранні власник, але в мене достався диск 120 ГБ. Мені цього мало би вистачити навіть і зараз. Але я все ж хотів в деякі ігри грати з ліцензією нормально, без проблем. І в деякі ігри працювали добре, деякі ігри працювали через це погано або не заходили. Тому я придбав оригінальний диск. Мені вдалося його знайти на 500 ГБ. Звісно, мені такий об'єм сховища є за великий, не потрібний, можна було б і менше, але різниця буквально в 50 гривень, це там менше 10 злотих, вона була того варта, щоб взяти більше і просто мати собі запас на потім. Тому... Тому. Все, що можу сказати і за цю консоль, що я радий. Відносно порівняння за те, все, чи я жалію, що в мене немає комп'ютера і приходиться грати на консолі, абсолютно ні. Враховуючи те, що я граю зараз на такомусь телевізорі з розширенням 768p, тобто 1466 на 768, цього цілком достатньо як для цієї консолі, яка буде показувати ігри в 720p в більшості, а деякі ігри там за дуже рідким винятком до Full HD буде підтягувати. Так само, як і для Series S. Цілком, цілком є достатньо телевізора в 768p Full HD для таких консолей, тому що все ж Series S є доброю консолю, але більшість ігор, я гадаю, що в ній буде так само виходити Full HD. Теякі ігри, так і в Quad HD, так званому 2, 2.5K, 2K, кому більше подобається 2560 на 1440. Це добре розширення, але будете його бачити не на всіх іграх. Тому, якщо ви тільки цікавитесь хіба переглядом хорошого серіалу чи кіно в 4K, яке все ж серію SS підтримує, тоді так. Але, як я кажу, для такого напівретро ретро геймінгу Ну, як напівретро? ретро все ж консолі Все ж ці консолі вже Якщо так порахувати 15 18 років, так? 18 років ці консолі, вже повнолітні І... Все ж для того, щоб грати в старі ігри Такого, такого Телевізора цілком вистачає Головне, щоб у вас був роз'єм та кабель HDMI, а не DVI, бо через DVI будете бачити тільки картинку 480p, а це, ну, слабенько. Тому, тому так, все, що можу сказати, що я радий. Я радий і раджу вам спробувати, поки ці консолі все ще підтримуються. На деяких іграх вже онлайн є закритий, так як на серверах GTA 5. Наприклад, тобто підтримується сервер тепер тільки на, е консолях. на консолях та оновлених версіях ігор, як на Xbox One, PlayStation 4, Xbox Series та PlayStation 5. Тому деякі ігри вже потихеньку закриваються, але треба розуміти, що консолі майже 18, майже 18 років. У листопаді вже буде і 18 років, і треба розуміти, що вона вже своє потихенько відживає як я говорив її можна використовувати на ній можна грати на ті ігри, які у вас є придбані та придбані в фізичному та електронному вигляді ви зможете далі грати без проблем але в майбутньому треба розуміти що це вже потихеньку такий ретро геймінг ретро геймінг в який ви зможете завжди пограти коли зможете мати в себе цю консоль Відносно, відносно нових консолей зараз переживати нема чого, потихеньку дев'яте покоління розвивається, виходять нові ігри, так само припиняється е, вихід ігор на, на PlayStation 4 та Xbox One помаленьку, ще десь рік вони будуть актуальні, але на жаль далі вже це такий період еволюції, так? Тому треба вміти прощаватися зі старим і знайомитися з новим. І, власне кажучи, ця, ця консоль показала мені, що консольний геймінг є хорошою темою. Особливо тоді, коли ви хочете зібратися в компанії, не тільки в онлайні, але й на живу. Багато кооперативних ігор можете проходити з допомогою кількох геймпадів на одній консолі. Сплітскрін теж є доброю, доброю функцією на консолях. Якісь гонки або стрілялки, той самий, той самий Mortal Kombat, який, де ви можете грати двоє на одному екрані. Це завжди приємно, це якісь асоціації з дитинством, це все є дуже приємним. Тому, я не скажу, що я став на 100% консольщиком. Як мене буде можливість, все ж я собі теж візьму комп'ютер. Тому що, на жаль, та сама трилогія, перша, Stalker, не входила на консолі. Але Stalker 2 я буду грати на консолі Xbox Series S. Якщо мене буде можливість, можливо навіть закуплю. куплю. Ну, і хотілося б теж, відповідно, мати добрий комп'ютер, для того, щоб брати в Stalker 2 теж на комп'ютері. Але, але, все, що можу сказати, що ця конкуренція є доброю. Ця конкуренція є доброю, і ринки між собою взаємодіють, десь конкурують, розвиваються, тому ринок, ринок консольних ігор, ПК-шних ігор, він між собою помішався і в кінці кінців всі є задоволені. Всі можуть грати на тому пристрої, якому є йому зручно. Знову, за винятком очевидно, ексклюзивних ігор, які виходили в той чи інший період. Але на даний момент, якщо у вас є вибір, або цей вибір є обмеженим, і у вас не так багато місця, і ви вибираєте, що взяти, і ігровий ноут, чи комп'ютер в форматі ITX, чи консоль. Я більше б схилявся до консолів. Все ж їхня актуальність є більшою. Найбільшим плюсом, що мене порадувало, це все ж довга підтримка. А середня підтримка консолей це йде 8 років. 8, 9, 10 років. Якщо подивитися на вихід ігор на Xbox 360, який нагадують в 2005 році, то на нього деякі ігри виходили навіть у 2014 році. Це приємно, це 9-10 років та сама FIFA виходили навіть якісь версії 2016 року, тому це, це, є, це є добре, так само, як і зараз покоління Xbox One та PlayStation 4 ще слабіше набагато, але досі підтримуються, деякі ігри виходять, але відповідно Ігри виходять в гіршій якості, тому що жарізу вже так не витягує. Ну і треба якось розробникам та... розробникам консолей та ігор теж мотивувати вас переходити на нове покоління. Тому... Тому. Час йде, деякі речі приходять, деякі відходять. Але є ті речі, які будуть лишатися назавжди в нашій пам'яті та серці. І XBOX 360 тепер теж належить до тих речей, які будуть зберігатися в моїй пам'яті та серці. Тому так, я сподіваюся, що такий лайф-формат, як я говорив, відгуку все ж був вам цікавий. І я сподіваюся на ваші позитивні і не тільки відгуки, я буду радий в будь-якому відгуку, критиці та похвалу до себе не буду просити це все залежить тільки від вас я лише хотів сказати, що е, життєві обставини мені не дозволяли так добре займатися в мене, на жаль е, трошки хворіє дівчина є такі моменти що не дозволяли проводити таку діяльність. Тому... Зараз з цим трошки легше, і я потихеньку теж буду повертатися до діяльності такого ігрового блогу. Тому так, я сподіваюся, що вам було цікаво, що відео в такому лайв-форматі теж вам було цікаве. Може, когось мотивував тим, що розповів таку історію про те, що консольний геймінг не є такий страшним, як здається на перший погляд після стількох років сидіння за персональним комп'ютером. Тому, тому пізніше я з часом випущу теж е відео про Xbox Series S, теж про вже понад рік використання цієї консолі. Розкажу про плюси. Так само, так само розкажу про деякі мінуси, тому що нічого в цьому світі немає ідеального, як і, як і в людях, так і в техніці. Тому, тому так. Був радий всім гостям, які зашли на цей канал, де дивилися відео до кінця. Пишіть коментарі, ставте вподобайки і побачимось з вами найближчим часом. З вами був Валентин, піратський гейминг.